Við Píratar erum hreyfing aksægis, líðræðis og ábyrgra stjórnmála. Rétturinn til þáttöku og upplýsinga er okkar stóru mál. Við viljum aðgengi fyrir alla og við viljum að þúra á þér. Þess vegna snýst borgarlínan ekki bara um metnaðfullar samgöngur, heldur um valfrelsi og aukin lífskæði. Það sem almenningssamgöngur eru raunverlegu valkostur geta íbúið að valaði fjárfesta í bíl eða kosið aðra samgöngum á þetta og valaði að eyða sínum í annað. Ég heiti Arnaldur Sigarsson og skipa sjötta sæti hjá pírutum í Reykjavík.